السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله اوقاتكم كل خير يا اخواني، وش حالكم؟ مساكم بخير؟ دام موجود في اول تايمر قلت خلي براويكم القطعة هذه قبل لا اركبها، لقيتها على الدراجة وبراويكم وبشرح عليها ان شاء الله، بس قبل هذا كله ابغي اراويكم اول تايمر من الداخل. طبعاً هذه هي الورشة، ورشة اول تايمر. ما شاء الله ام 1000 ار ار، هذه زيرو. يركموا عليها الاكسسوارات. جميله ما شاء الله ما شرحت في الفيديو الماضي الام تختلف تراها حتى بالوزن والمتيريال مال المكينه هذه اقوى عن الثرات هنا والبريكات بريكات الام هاي البريكات حتى الاس 1000 ار ار عليها هالبريكات على العموم هذه الورشه وخلينا نشوف من الداخل بس قبل ما رويكم من الداخل اصحاب الهارليات صراحه غرام هاي دراجه غرام سي في او عليها جمبيل اولاند ما شاء الله تبارك الرحمن واللي جذبني عليها اكثر ان ماكينتها 131 وهذه طلب الماكينه هالماكينه تيجي لحالها ما ت... ما اعتقد ان تيجي على السي في او سي في او تي 117 شرط ما تشوفون هنا عند الفلتر ومود 7 بس الماكينه هذه ابجريد 131 هذه جاهزه وتركب على الدراجه واعتقد انها اقوى عن ال 117 بكثير العموم ندخل المحل ورأيكم المحل من الداخل هذا هو المحل من الداخل طبعا جميع الاكسسوارات هذه يعني بالمحتاج اللي يحتاجها اصحاب الدراجات طبعا من الليتات الليتات هذه اللي هي انصح عليها اللي هي ال 7 وهذا عندكم 4 وال 4 في D3 نفس هذا بس فيكم ثلاث عيون هذاك حق المدأ وهذا يفرش على الطريق نتجول في المحل غفازات الركاء من أحلى الغفازات هذه جربتها في السفرة ولحد الآن أنا ألبس الغفاز هذا روكا الحق ما تلحقت راه يخلصنا بسرعه وبعدين ما تحصل مقاساتك هاي الشنطه إس دبليو وهذا السي ان سي طبعا هذا كله تقريبا حق السبورت واللون رايدر عنده ما لذه وطاب من لون رايدر والبوكسات البوكسات اللي انصح عليهن لهن الايس اخف من بوكسات الوكاله واقوى عن بوكسات الوكاله، طبعا فيهن الوان فيهن السيلفر وفيهن الاسود هناك. احلى خوذه للطريق. احب الخوذه هاي كلم. اما عن البراندات اللي عنده هنا، عنده جميع البن ستار سواء من موتور كروز الى الادفنشر الى السبورت بايك. هذا هو المحل ما شاء الله، حتى اللبس كامل السبورت موجود. وهي الدراجات الكاستم اللي مسوينهن اول تايمر. في اغلبكم شاف الدراجات هذيك، والهلامت الاراي. هذا الهلمت اللي هو رقم واحد في العالم، اراي. من افضل الهلامت ومجربه وعارفينها اللي لبس اراي يعرف الاراي كيف. لكم لفة سريعة. والحين نتجه للقطعة المهمة للسفر أراويكم إياها وإن شاء الله بتستفيدون منها للسفر القطعة المهمة واللي حاب أني أراويكم إياها تذكرون قلت لكم عن كاربي الشاشة هاي شاشة جميلة جدا خلوني أشرح عنها أولا الشاشة هذه فيها منفذين للشحن هذا المنفذ للشحن وفي منفذ وراء للشحن. اما عن الجهاز هذا. طريقة اشتغاله، اصلا يشتغل مع الدراجة، اول شيء صناعتها تيتانيوم ضد المي ضد الكسر وضد العوامل الطبيعية. تراها شاشة يعني من افضل الشاشات اللي شفتها لحد الان. شو فيها؟ اول شيء عندك الجوجل ماب وعندك فيها الويز وعندك الخوارط اللي محتاجينها كلها. مثلا انا ابغي جوجل ماب. هذا هو جوجل ماب شغال معاي وخزن فيه وتقدر تسجل والمخزن عندك وتشوف الاماكن اللي حاب فيها انك تخزنها او انك تقدر تشلها بعد وتخزن الاماكن وبعدها تركبها. بالنسبه للحجم، حجمها مش كبير مبالغ فيه. ومو بصغير يعني بالنسبة للرؤية مضبوط 100% انزين من, من غير هذا شو فيها؟ فيها الخوارط اللي هي طبعا هذا نظام نظام الاندرويد فيها خوارط تقدر تنزلها فري ثانيا عندكم هذه الخوارط الاوف لاين تقدر تنزلها وتنزل اللي تبغيه في العالم طبعًا هذا أوف لاين يعني ما يحتاج حتى إنك تشوف الأماكن والحدود طبعًا هاي الحدود كلها للجزر موجودة هني شرط ما تشوفون يعني دقيقة جدا دقيقة وموجود فيها كل شيء حتى لو عسى إن كانت في أوروبا تقدر تنزلها تحميل مجانًا أما الحين في الشرق الاوسط كامل والخليج موجود كل شيء فيها وثانيا تقدر انك تروح على الماكينه وتشوف اه كمشة دراجه اه السبيد اه تقدر تشوف يعني تقدر تحط اشياء وايده منها خاصه على الماكينه كذا يعني هذه تشبكها عن طريق الاوبدي يظهر معك الار بي ام أو أنك تقدر تغير هذه الخصائص كلها تبغي هنا الكيلو يكون تبغي تشوف حرارة الهواء اللي يدخل في الماكينة يعني خصائص الدراجة كلها يقدر يطلعها على هاي الشاشة أما الشيء الثاني أنت تقدر يعني على نظام الأندرويد هذا تقدر تنزل إيميلات تقدر تنزل كل شيء لا سمح الله يعني أنت يالس في مكان فيها منفذ للسم كارت وتقدر تشبك واي فاي عن طريق الخارطة هذه أقدر يعني أستخدم الخارطة وأستخدم في نفس الوقت برنامج ثاني الخارطة تصغر توصل هنا وأقدر أستخدم الشاشة يعني شيء ثاني يعني مثلا أنا حاط على اليوتيوب حاط على أي برنامج ثاني والخارطة تكون مصغره بهاي الطريقة تبغي تكبرها تضغط عليها تكبر تشوف وين تبغي وبعدها تقدر ترجع على البرنامج الثاني بصراحة شاشة جميلة وشاشة آه تغنيك عن التليفون أنا بصراحة أنا ما أبغي التليفون أبغي أشوف الخارطة قدامي هنا وأبغي أخزن ولما أخطط للرحلة أخلي كل خطتي في الجهاز هذا مو في التليفون التليفون له استخدامات اخرى وبعدين تقدر تستخدم الشاشه هذه تشبكها على الشاشه السفليه انزين وتقدر تسمع الصوتيات او انك تسمع اي شيء وتشبك البلوتوث للهلمت عن طريق الشاشه يعني من سماعه في الهلمت الى التي اف تي او الشاشه الى التي اف تي تقدر تشبكها والصوتيات يظهر عليه عندك في الهلمت وتقدر تستخدم الشاشة هذه وتستغني عن تستغني عن يعني عن التليفون حتى انك تقدر الاتصال يقدر تخليه على الشاشة تقدر تخلي سيم كارت في الشاشة وتخلي الاتصال عليها واشياء وايدة يعني ومواصفات كثيرة فيها وبعدني ما تعمقت فيها بس نظام الاندرويد سهل وفهمنا الناس كلهم هذا هو الحين البرامج الموجوده وتقدر تنزل برامج كثيره عليها عندك البلاي ستور تقدر تنزل طبعا الحين مش مشبوك تقدر تنزل اشياء وايده وتستخدمها سواء ان كانت على الدراجه او انك تشيلها من الدراجه وتستخدمها حتى في البيت الجهاز قوي جدا جهاز يتحمل وعليه ضمان إن شاء الله ما قصرت في الشرح طبعا نظام الاندرويد كل الناس فهمته وعارفين كيف يشتغل ومن غير هذا تقدر تشوف حتى الأخطاء في الدراجة لا سمح الله لو طلع لك شيك انجن أو شيء تقدر تطلعه عن طريق الشاشة طبعا هذا كله مشبوك بالأو بي دي وشوفوا حجم الشاشة هنا حجم الشاشة حلو جميل وتقدر تسوي له الادجستبل يعني تقدر تغير زاوية الشاشة من غير هذا يعني الشاشه مش كبيره ومغطية على الجامعه لا بالعكس تقدر تشوف هالطريقة تشوف الشاشه وتشوف الطريق ان شاء الله ما اكون مقصر فيكم وان شاء الله اطلع لكم حلقات مفيده اكثر واكثر لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وان شاء الله ما بتحصرون مني قصور اشوفكم على خير مع السلامه